Decizie în procesul lui Pontaiova, ce a hotărât instana în dosarul Turcenii Rovinari. Magistra au amânat până pe 19 aprilie sentina în dosarul Turcenii Rovinari, în care sunt judecai Victor Pontai Danova. La ultimul termen de judecat, din 27 februarie, un procuror de la DNA a cerut condamnarea lui Victor Ponta la închisoare cu executare, iar ca s-a aplicat să fie orientat spre mediu pentru infracțiunile sevăr subliniereite. Tot atunci, procurorul a solicitat condamnarea fostului senator Danova la închisoare cu executare pentru trei infracțiuni de complicitate la abuz în serviciu cu obținere de foloase necuvenite pentru altul, fals un înscrisuri sub semnături privat, evaziune fiscală în form continuat sublinierei sepelare de bani. În cazul acestuia, procurorul a cerut ca pedepsele să fie orientate spre maximul prevăzut de legea penală, anun Gerpres. În plus, Dna a cerut confiscarea de la Victor Ponta a mai multor sume de bani primite de la firma de avocat Rova sublinierei. Avocații subliniere I. Plata de ce a prejudiciului din dosar. Victor Ponta a fost trimis în judecat de dna pentru fals un înscrisuri sub semnătură privat 17 infracțiuni, complicitate la evaziune fiscală, în formă continuat îi sepelarea pelarea banilor, fapte sevâr sub te în calitate de avocat, reprezentant legal al cabinetului individual de avocat Ponta Victor Viorel. Dosar mai sunt judecați fostul senator Danova, avocat coordonator al Societii -Ci Civile de Avocați sub Sublinierei asociat, Lauren Ciurel, fost director general al 10 Complexul Energetic Rovinar Sa, Dumitru Cristea, fost director general al Complexului Energetic Turceni, Sublinierei Octavian Laurenciu Graure, la data faptelor director economic al Complexului Energetic Turceni. Procurorii susțin 5 în perioada octombrie 2007-decembrie 2008, Victor Ponta prin cabinetul individual de avocaturi, a obținut de la scaova sublinierei asociaci suma de peste 188.000 lei, pentru presupuse activități efectuate în conlucrare, dar care, în realitate, nu s-au efectuat. Astfel, la 30 august 2007, între scaova sublinierei asociaci, reprezentat de OVA, sublinierei cabinetul individual de avocat Ponta Victor Viorel, reprezentat de Ponta, s-a încheiat o convenție de conlucrare profesional, având ca obiect conlucrarea celor două perci în dosarele de natur penal, de drept penal al afacerilor precum sublinierea în alte cauze în care se va ivi necesitatea. Convenția s-a încheiat pe o perioadă determinată. În convenție s-a prevăzut ce, pentru lucrurile profesionale efectuate în conlucrare, onorarile se fie încasate de societatea de avocați, iar avocatul Ponta se primească scos un fix de 2000 de euro pentru care va emite o factură lunar. Prin procesul verbal din 29 octombrie 2007, inculpacii au hotărât suplimentarea cu 1000 euro a onorariului cuvenit inculpatului Ponta pentru octombrie 2007, lună în care Ova s-a cu Cristia Dumitru se încheie un contract de asistent juridic prevăzut cu comisiuni de succes, susține dna. Anchetatorii au reținut ce, în 27 martie 2008, inculpacii au încheiat un act adițional la Convenția de Conlucrare Profesională. În sensul ce s-a modificat onorariul cuvenit lui Ponta la suma de 3.000 euro, cu o lună înainte, cele două complexuri energetice încheiaser cu subliniere sublinierei asociacii alte contracte de asistent juridic prevăzute cu comisiuni de succes. Convenția de conlucrare s-a încheiat în decembrie 2008 moment în care Ponta a devenit ministru pentru presupusele activități efectuate în conlucrare, avocatul Ponta a emis în perioada octombrie 2007-decembrie 2008 un număr de 17 facturi fiscale în valoare de 188.439,98 lei. Facturile fiscale au fost transmise spre decontare societății de avocați scaova asociații care a efectuat plata contravalorilor, după care le-a înregistrat în contabilitate. Sumele aferente celor 17 facturi reprezintă cheltuieli ce nu au la bază operaciuni reale. Având în vedere ce, în realitate, Victor Ponta nu a efectuat niciun fel de activitate profesional în temeiul convenției de conlucrare. Danova a fost singura persoană cu drept de dispoziție în privința oricor acțiuni de orice natură care implicau societatea de avocați, menționează Dna. Sursa citat precizează ce, din probe, a rezultat ce, prin încheierea contractului de conlucrare, s-a urmărit bonificarea lui Victor Ponta pentru contractele încheiate de scauva i asociații cu complexurile energetice. Procurorii consider că aceste contracte nu s-ar fi încheiat dacă la nivelul companiilor de stat nu ar fi existat percepția ce o va beneficia de susținerea lui Victor Ponta.